بیٹا ہوتا تو تمہاری شرافت دیکھتے بول بس اسی آرزو میں جی رہے ہیں کہ کوئی اچھا داماد ملے بیٹا بن کر رہے ایک دامی پسند کالی انہوں نے مجھے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اتفاق بھی تو ہوتا ہے نا اور پھر مقدر بھی اب دیکھو تمہاری مجھ سے ملاقات ہوئی اور پھر میری ان سے ویسے جمیل صاحب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یار اتنے بڑے لوگوں میں میں پورا اتر جاؤں گا اتنا روپیہ ہے ان کے پاس کہ تم گن نہیں سکو گے بس صرف اپنی حیثیت اپنی ساکھ دکھانا پڑے گی آخر لڑکی والے ہیں نا تو پھر میں کیا کروں دو مربے بیچ دو اتنا کافی ہے فی الحال فی الحال ہاں دیکھو نا ہر کوئی ان کی عمارت دیکھ کر پھڑک اٹھتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کسی پر پھسل پڑے کیا خیال ہے تم نے کیوں نہیں ایسا سوچا وہ میری <laughs> حیثیت تو جانتے ہو نا تم دیکھو جتنی جتنی جلدی ممکن جانا کب ہے جانا کب ہے گاڑی واڑی تو لے لو ٹھاٹ سے چلیں گے عزت سے لوٹیں گے ابھی تک نہیں آیا وہ آتا ہوگا ابھی فون آیا تھا آج کا نواب دین کے بھی بہت فون آ چکے ہیں رومانا سے شادی کرے گا وہ کم وقت بڈھا سوچتا بھی نہیں روپے دے چکا ہے کب تک وعلیکم السلام بہت انتظار کرایا میں نے تمہیں لنچ پر بلایا تھا بیٹے چار بج کے کھانا تو میں کھا چکا ہوں جی وہ اصل میں جمیل صاحب ہیں بہت شرمیلے کہنے لگے کہ جس گھر میں میری منگنی ہو رہی ہو میں کیسے جا سکتا ہوں <laughs> بیٹھو نا بیٹھو روایتی لوگوں کے اپنے مینرز ہوتے ہیں جو. اور بات ہے بھی تھی زمانہ بہت آگے جا چکا ہے بیٹے وقت کا ساتھ دینا چاہیے آدمی کو ہم تو ویسے بھی بہت فراخ دل لوگ ہیلو جی آپ دو چار روز رک چاہیے وہ سب لوگ کراچی گئے جی شادی پہ میں خود آپ کو اطلاع دوں گا جی جی کون تھا وہی نواز شادی نہیں کی تم نے اکیلا تھا جی روپے ایسی طاقت ہے جو سبھی مگر بہت سے مسائل حل کر دیتا ہے اور تمہارے پاس تو سب کچھ تھا کیا جی دریا نے ہی کنگال کر دیا تھا جی اور اسی نے بحال کر دیا دریا جی وہ سیلاب آیا تو باپ دادا کی زمین پانی ہو گئی جی پندرہ برس گزر گئے اب خدا کا کرم ہوا دریائے راستہ بدل گیا اور میں زیدہ ہو گیا جی کتنے کی ہوگی سب 15 سوڑہ لاکھ کی تو ہوگی جی. اللہ, تمہارا کوئی رشتے دار ہے ہے جی ایک چچا اور دو اس کے لڑکے ہیں جی مگر سبھی دشمن ہیں خدا نخواستہ وہ کیوں بس جہاں بھی میرے شادی کی بات چلتی ہے کوئی ہیر پیر کر دیتے ہیں جی ان کا مطلب ہے کہ میں مرمرا جاؤں اور زمین کے مالک وہ بن جائے میری مانو تو چپ چاپ یہی سوچے ہے جی میں نے مجھے بیٹے جلدی آؤں گا جی آیا کروں گا جی آپ نے نئی کوٹھی کے لیے کہا تھا پراپرٹی والا آیا ہے جی تم سے کس نے کہا کیا کہ ہم شفٹ کر رہے آپ ہر مہینے دو مہینے کے بعد شفٹ کیا کرتے ہیں جی بکواس کر رہے ہو تم جاخت کرو جی بہتر بھیدی ہو گیا یہ. اسے چلتا کرو یہی کرنا ہوگا یہ نہیں بتانا کہ تم صرف میٹرک ہو یار میں چھپا نہیں سکتا بس سیدھی سی بات ہے کھیل بگڑ جائے گا پیارے دیکھو یا میں سیدھا سیدھا دیہاتی آدمی ہوں ویسے ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوتی اچھ تم خاموش بولنا نہیں با. ساری بات میں خود کروں وعلیکم السلام ہو گیا بیانہ لے کر تسلی ہے یوں ہی تو نہیں آ گئے مگر ساڑھے سولہ لاکھ کی بجائے پندرہ لاکھ میں سودا ہوگا ڈیڑھ لاکھ اور جناب لاکھوں کے حساب میں ایسے ہی ہوتا ہے جناب چل کر آئے آدھی رقم ہوتی ہے بیانے میں بھلا لیکن ڈیڑھ لاکھ تو लेकिन वेकन छोड़ें, हमारे आने की इतनी तो इज्जत करें आ, देखो जमील इतना होता है ऐसा करो आज ले लो परसों तरसो रजिस्ट्री करवा दो ओ जी अल्लाह आपका भला करे अच्छा ये क्या उठा लाए तुम उसने तो डायमंड के अलावा कभी कुछ पहना ही नहीं, असल में जी, मुझे कुछ तजर्बा नहीं है जी इसे तुम लो बेटे मुझे तो शर्म रही। मंगनी की अंगूठी साहब इसे वापस तो ना करें ऐसी होती है मंगनी की अंगूठी इतने दिनों में हमारी हैसियत भी मालूम ना कर सके तुम लोग اس کی ہر انگلی میں ڈائمنٹ کی انگوٹھی ہے ہم کوئی گے گزرے لوگ نہیں وہ سمجھ نہیں ہے نا جی چلے بدل دیں گے ہمارا کوئی بیٹا تو ہے نہیں جو کچھ بھی ہے ان دو بچیوں کے تو ہے ہر کوئی جائیداد کی چکا چون میں دستک دینے یہاں چلا آتا ہے خلوص کہاں دیا نت کب رجسٹری ہو جائے گی جی ویسے اجلت میں ہوا سب کچھ اجلت میں توہین کر دیتے ہیں دوسرے کی ابھی سے یہ زینیت ہے تو آئندہ جانے کیا ہوگا سب اچھا ہوگا جی جمیل سب گاڑی بھی خرید رہے ہیں اور کوٹھی بھی یک طرف کی ہے جاؤ دوست ہے نا تمہارا بیگم صاحبہ اچھا جی ہم کل کل حاضر ہوں گے پورے پندرہ لاکھ کی زیادہ بھی مل سکتا تھا مگر دیر لگتی اور ممکن ہے اچھا کیا کام تیز ہی ہونا چاہیے سیدھا سادہ شریف آدمی اتنا کہ جھوٹ بولنے تک سے گھبراتا گاڑی کی رجسٹریشن کس کے نام ہوگی رومانا کے فی الحال گفٹ کے لیے کیا خریدا جو جو میں نے کہا اس نے خرید لیا تم نقد کبھی کہہ رہے تھے ہو جائے گا یہ جمیل تو بالکل سیدھا آدمی میرے خیال میں رسم ادا کر دے ہاں خا کر دے سفر کرو تھوڑا اور کتنا سفر کرے وہ؟, سے تو بھگت لو، وہ آج کل میں آنے والا ہے جب تک اس کا قصہ پاک نہیں ہو جاتا کچھ نہیں ہو سکے گا قصہ پاک کرنا پڑے گا نہیں نہیں پہلے کی طرح اسلام علیکم آنٹی آٹھی بیٹھو بہت چپ چاپ ہیں آپ بہت دیر کر دی تم نے تین مہینے بعد آئے تم نے تو خبر ہی نہ کسی بڑے کو ڈالا ہوتا درمیان میں یہ بات تو طے کر گیا تھا میں شادی وہی بہتر ہوتی ہے جو ماں باپ طے کریں بہت انتظار کیا تمہارا پھر نہ کیا ہوا جس گھر میں بیری ہوگی وہاں پتھر تو آئیں گے ہی رشتہ مامنے کوئی بھی آ سکتا ہے. روکا تو نہیں جا سکتا کسی کو بکر, انگیجمنٹ کے بعد کیسے انگیجمنٹ ہوتی کس لیے? دیکھنے کے لیے نا? ہر کوئی جائیداد دیکھ کر پھسل پڑتا ہے میں <laughs> ایسا ہوتا تو دو لاکھ کی گاڑی گفٹ کرتا تم ایک گاڑی کا اترا آ رہے ہو ہم کروڑوں کے مالک ہیں کیا حیثیت ہے تمہاری گاڑی کی تمہارے گفٹ کی مگر آنٹی مت رشتہ قائم کرو مجھ سے جتنی باتیں کر کے تم سمجھتے ہو تم مجھے شیشے میں اتار آخر میرا قصور کیا ہے لوگوں کو کہتے ہو تمہاری بیوی ہے شرم نہیں آتی تمہیں بیوی نہیں ہونے والی بیوی کہا تھا کیوں کہا تم نے اس بات کے معنی جانتے ہو زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو سمجھ کر رہی ہیں آپ میری جذبات میں نہ ہو جاوید پہ موجود ہوں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت نہ یاد آیا آپ کو جب ممی کی تھی آپ نے آخر آج یہ ساری باتیں کیوں یاد آ رہی ہیں آپ کو تم نے کہا تھا کہ میں انہیں منا لوں گا یہ بھی سن لو آئندہ یہاں مت آنا ہم عزت دار لوگ ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں زیور نقدی سب چھوڑ دیتا ہوں مگر میری گاڑی مجھے واپس دے دیجئے وہ تو ایکسیڈنٹ میں دوسرے دن ہی لوہا ہو گئی کسی نے دس ہزار میں بھی نہیں اٹھایا اسے دل سے یہ نکال دو کہ دنیا تمہاری گاڑی سے چل رہی ہے. हم, اور جو کچھ بھی ہو جائے مگر میں اپنی گاڑی نہیں چھوڑوں گا غصے میں گیا ہے کہیں کیا کر لے گا کوٹھی بہت اچھی اور فاصلہ بھی کافی برتھ پارٹی کے لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے پھر میں تو آس پاس کے سبھی گھروں میں آتی جاتی آپ بھی مجھے دیکھی پھالی لگتی ہیں بیگمزیز پارٹی میں آئیں گی تو ملو بھی نہیں جی بیٹی ہے میری رومانا اچھا آپ کی کتنی بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے بس اچھا اللہ سلامت رکھے گاڑی بھجوا دوں ہاں تکلف کی کیا ضرورت ہے دوری کتنا ہے بہت اچھا ہے اور یہ جو دوسرا ہے نا تمام ڈائمنڈ سیٹنگ بہت پیارا یہ آپ کو دونوں میں سے کون سا پسند ہے آدمی کا دل خوش ہو جائے اور کیا چاہیے بیس پچیس ہزار کافی مہنگا ہے ایسے کرو جب تمہیں بنوانا ہو نا تو مجھے بتا دینا कीमत हम किस्तों में बोला नई फरमाइश की है मैंने तुम बोलो जिंदगी में पहली मरतबा कोई चीज पसंद की और तुम हो क्या उबल रहे हो इतना रुपया आएगा कहाँ ऐसी इतना तो बताओ ना मुझे हर माह दो हजार रूपए देते रहना बस हर माँ दो हजार दे देना बस جیسے دو ہزار تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, پتہ ہے میری؟ ہوں. دیکھو. تم چاہو نا تو کر سکتے ہو پلیز نصیر ہے کلاس فیلو ہے کیا, ملنے والی مجھے تو کچھ پتا نہیں تمہیں کیا خبر کلاسو نہیں ہے کالج فیلو ہے واقعی کالج میں پڑھتی جما رہی ہے تمہیں یقین کیوں آتا ذرا سینئر تھی وہ مجھ سے مہربانی کھانا اسلام علیکم سر تمہیں تو آپشن میں آہ, ہونا چاہیے کس لیے آئے ہو بولی تو ہمارے نام کی ہو گئی سر پچپن لاکھ روپے کی پیمنٹ ہو گئی چھیاس لاکھ روپیہ میرے پاس پڑا ہے جی نو لاکھ کم ہو رہا ہے اور دو گھنٹے کی مدد لے اوڈی لے لیتے اتنا وقت نہیں ہے سر اگر وقت ضائع کر دیا تو بہت نقصان ہوگا کتنا نقصان ہو جائے گا ایک کروڑ کی جائیداد ہے جی کھڑے کھڑے بک سکتی ہے دیکھ لیجیے آپ سودا بہت اچھا ہے میرے خیال میں لے ہی لو ایک دن کی مہلت اور مل سکتی محلت ہوتی تو میں کسی دوسری پارٹی سے شیئر نہ کر لیتا سر آخری کراچی بینک میں ٹیلی فون کرو نا سونا نہیں تم نے وقت کم ہے اور نقصان زیادہ ہے <coughs> یہ سب یہ سب تمہاری نا وجہ سے ہوا ہے صرف نو لاکھ کے لیے پچاس لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے میں تم سے یہ جاب ہی واپس لے لوں گا دیکھیں آپ فکر نہ کریں इतना तो हो जाएगा बिल्कुल यही मैं कहने वाली थी बस बैंक जाना पड़ेगा तुम इनके साथ चले जाओ और रुपया लेकर सारा काम निपटाओक जी घर पे कोई नहीं है जी वो रुपया मिल गया था कौन सा रुपया वो जरूर ही उन्हें है थोड़ी देर के लिए मैं। जी, बैठ जाएं। वो जी। मैं सादा आदमी हूँ जी बड़े लोगों में बैठने का तजर्बा नहीं है मुझे मेरी खुशकस्मती है कि आप, आप तश्रफ रखे ना اصل میں وہ زمین مجھے بے حد عزیز تھی مگر آپ سے زیادہ نہیں اس لیے بیچتی جی گھر بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا بڑا انتظار تھا مجھے جی چاہتا تھا کہ آپ نے ہاتھوں سے گفٹ کروں آپ کو گفٹ ڈائمنڈ آپ کو بہت پسند ہے نا اے چل گئے سب لوگ لیجیے لائیے میں آپ کو پہنا دوں یہ <laughs> سب کس لیے کر رہے ہیں آپ انگیجمنٹ طے ہوئی آپ کی میری میرے ساتھ مزاق نہ کریں میں سچ کے رہوں مسرمانا آپ یقین کیجیے تم یہاں کیا کر رہی کہاں چل گئے تھے آپ لوگ سب اسی <laughs> وقت کو تلاش کرتے رہے سارا دن چلو پتا ہی نہیں چلا بیٹے آپ بیٹھو بیٹھو میری تو سمجھ میں نہیں آ وہ نکل کدھر گیا بھروسے کا آدمی تھا آپ کیا خبر پچپن لاکھ کوئی کم نہیں ہوتا وہ تو ٹھیک ہے مگر جا کہاں سکتا ہے کروڑوں کا لین دین کرتا رہا ہے اب تک ہزار روپیہ دیکھ کر لوگ پیچھے لگ جاتے یہ تو پچپن لاکھ کا معاملہ ہے تمہارا کتنا نو لاکھ بیس ہزار جی بیس ہزار کس لیے اوپر کے اخراجات بتائے تھے اوپر کے اخراجات سونا تم نے رام خور دگا دے گیا ہا? میری سمجھ میں نہیں آتا وہ اتنا روپیہ لے کیسے گیا ارے تم ہو سیدھے سادے آپ اور یہ لوگ بڑے فنکار ہوتے ہیں ایسا اعتماد بیٹھا رکھا تھا اس کا وقت یار بس... مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا سادگی میں سے پہلے بھی دو مرتبہ لٹ چکے ہیں نصیر صاحب پہلے بھی ہاں بار بار آپ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش कاش, میرا کوئی بیٹا ہوتا. اب تو ساری امید تم سے حیثیت کیا مگر شادی تو مل تو بھی کر دی انہوں نے اس وقت سخت سدمے میں ہے نسی صاحب آباس بحال ہو تو کچھ کریں گے نا بہرحال جلدی ہی کچھ ہوگا مجھے یقین ہے گاڑی خریدی ہے نواب دین نے تمہارے لیے لو نہیں چاہیے مجھے ہاں چھٹکتی ہے میرا اوقات آپ پہچان اپنی پہچان ہی تو چکی ہوں کو بھی؟ اپنے آپ کو بھی بہت باتیں بنانے لگ گئی ہے ہت ہوتی ہے کوئی مجھے کھن آتی ہے زندگی سے کن آتی ہے تمہیں زندگی یہ? یہ ہے जिंदगी है ये हाँ ये जिंदगी है ठाक से रहती हो खाती पीती हो और जिंदगी क्या होती आपको मुबारक हो ये जिंदगी कहां कहां मरले के मकान में सिक रही होती घर पांच मरले का हो या पांच कनाल का सिसकना मुकदर हो तो कौन रोक सकता है बहुत पढ़ा दिया ہی برا کیا میں نے لڑکیاں کہانیاں بنتی ہیں مساق بناتی ہیں مجھے تمہارے سے نہ لاکھوں کی جائیداد چاہے داد ہے یا جال پاؤں اٹھاتی ہوں تو من من بھر ہو جاتا ہے ہر وقت سہن है ہے میرا ہی دیں گے نواب دین تیار بیٹھے मेरे बाप के बराबर है वो मैं लड़की हूं या सजा हुआ चौकेस हर वक्त अमारत का ठोंग लालच की अंधी आंखें जबान बन कर ज्यादा बढ़ती न जा पढ़ूंगी अब तो जरूर पढ़ूंगी <laughs> तुम किस लिए आए नहीं आ सकता मैं تمہیں جرت کیسے ہوئی ہمیں فریب دینے کی فریب کیسا فریب ایک میٹرک فیل شخص ہو کر تم نے ہمیں ایم اے بتایا تم سمجھتے تھے کہ یہ راز کھل نہیں سکتا ہم دیکھ نہیں سکتے جان نہیں سکتے پہچان نہیں سکتے مجھے افسوس ہے جی افسوس نہیں شرم آنی چاہیے تمہیں اگر تم مخلص آدمی تھے تو چھپائے کس لیے سچے آدمی کی میرے دل میں بہت جگہ ہے اگر تم سچے ہوتے تو آج یہ ساری جائیداد تمہاری ہوتی ہے میں تم پر کیس کر دوں گی میں بہت شرمندہ ہوں جی ماف کر دیجیے مجھے معاف تو تمہیں آپ عدالت ہی کر سکتی ہے اس سے پیش کر کے میرے آدمی تیرے ساتھ پورا سلوک کریں تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ چاپ جا! تم کیوں تصویر بہا رہی ہو چلو اندر <laughs> शरीफ धमकी में मर गया धमकी नहीं मेहनत भी की आप तुम्हारी हुई है ना आपको यहां नहीं आना चाहिए था नहीं कर सकती जिस जहन्नम से निकाल लो शादी दो का संगम होता है दुश्मनी नहीं जरा भूल है मुझे छठी मंगनी, मंगनी है मेरी क्या ये दुरुस्त है वो तुम्हारी माँ है بے خبر آدمی تو ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے میں, میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو گھر کا خواب بنتی ہے جس دروازے سے داخل ہوئے اسی سے باہر نکل جاؤ چپ چاپ چلا جاؤں گا مگر روپیہ لے کر وہ بھی مل جائے گا دیجیے روپیہ بھی رومانہ بھی اس کا نام زبان پر ہے تو ٹکڑے کروا دوں گی سمجھے؟ وہ منگیتر یہاں سے, سے باہر دوں. جو یا سے کون پھینکے گا مجھے میں جاؤں گا کمی نے ابھی کلباد میرے بزرگوں سے بکواس کرتے ہو چھوڑ دو اسے تم سے مجھے یہ امید نہ کسی کا کوئی رشتہ نہیں کیا رشتہ ہے آپ سب کا مجھ سے مگر یاد رکھو برباد ہو جاؤ گی لے جائے بیٹھے تو سہی میں ان سے بات کروں گی سب ٹھیک ہو جائے گا ہماری مرضی جہاں جائے شادی کرے کوئی رشتے دار ہے रिश्तेदारी समझ लो पर हैं दूर के मैं तो सुबह चली थी थाने फिर मैंने सोचा हम इज्जतदार लोग हैं थाने जाते अच्छे लगेंगे नहीं नहीं नहीं घर वाली बात है आपके साथ कोई जुल्म और ज्यादती हो तो दुख मुझे भी होगा अल्लाह तुम्हारा भला करे मेरी कोई बहन होती तो तुम्हारे जैसी होती ये तो मोहब्बत है आपकी मैं किस काबिल हूं अच्छा सुनो دفعہ میں کراچی گئی تو ایک نیکلس خریدا میں نے بہن کہتی نہیں سمجھتی بھی ہوں اچھا اچھا میں آج ہی ان سے بات کروں گی زیادہ نا تو الٹا دوں گا میرا کسور کیا ہے باقاعدہ منگنی ہوئی تھی گفٹ کے نام پر زیوران لے نے तो मेरे साथ हुई है तुम्हारे साथस तुम्हा? का मामला, मामला होता है नी जाओ सर जी बंद करते हैं इसको नहीं अभी ना करमदार के पास बैठाओ ऐसे कुर्सी को हाथ लगाने की कोशिश नहीं है सीधे टेंशन खड़े नाम जनाबी खामोशी अख्तियार करो है जबरदस्ती फर्क तो, है। है तो, तो, तो नहीं होता वड़की के वाल लड़की बेचने से मजदूरी का धार किया तो तुम उनकी गाड़ी जाकर गुंडागर्दी कर दो एक ही दफा गया था जनाब वो एक ही दफा जाके तुमने اندیش کی, جی جی کی تو آتے ہو سچ کے جاؤ اپنی کے تو پتہ جی. تم کو پتا ہے کچھ کچھ مارتے ہو सीधा खड़े रहो तुम देखते नहीं मैं बातचीत कर रहा हूं उसके साथ अच्छा सर सर जी, अच्छा जी का बच्चा बोलता जाता बीच में मुझको गुस्से चढ़ गया गए खड़े रहो ऑर्डर का इंतजार करो तो चंद भाई वह कम क्षम करते हो कोई बैंक में बुला लूंगा जनाब اچھا بینک میں ملازم ہوکو بڑے افسر ہو کو بادشاہ ہو ایم کام ہو آپ خود سمجھ ایم کام برا اچھا کام, کام ایم کام یہ کیا یہ سر ڈگری ہوتی ہے حساب کی اچھا زیادہ کھلارنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بینک کے کام شم کا پتا ہے میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا زیادہ بہت کرنے کی کوشش نہ کرو تمہاری خیال میں مجھ کو حام نہیں آتا اگر دائج مات پاس رہے عبلدار ہو کوئی چکا نہیں ہوتا طرح میں आया मगद मत है। इसकी अकल ठिकाने ठिकाने आई कि नहीं? वेरी अब नहीं जीरा कर रहा बयान पुल हल्फी आपके हुक्म शरीफ का मुंतजर था आ, इस गुंडे से तो मैं एक सेकंड में निबलूंगा ना बहुत मेहरबानी जी आप بہت شکریہ نہ تو بابا جی نیر خدا کا ملک یہ بتاؤ کہ تم کو دو لکھ روپیہ کی رقم مبلغ دینے کی ضرورت پیش کیوں آ گئی مجھے ویا کے لیے دیا تھا جناب جی ارے تم کو क्राइम इन्वेस्टिगेशन के درمیان میں ٹوک مار کے میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش مت کیا کرو بدتمیز آدمی میرا موڈ خراب کر دیتا ہے آخر تم کو یہ بیچ میں اکر کو ہاتھ مارنے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آتی ہے ٹھیک ہے جی اب خاموش بالکل خاموش اچھا یہ بھی پتہ کہ انویسٹیگیشن کے درمیان میں چائے کا کوف پڑے ضروری ہوتا ہے راتوں دی چائے کا کو چلو میرے بچے جا بابا یہ یہ ٹھانے کے بیچ میں جیلسمے مت کھلاؤ مجھ کو یہ بتاؤ کس کا تھا آجی, جی. بادے بادے کی میری اپنی میرے سیر نہ کھاؤ بابا جی مجھ کو صحیح صحیح بات بتاؤ جی ہاں جی دیکھو جی پتر نہ اپنے اپنے گھر مست کوئی پوچھتا ہی نہیں مجھ کو تو <laughs> اب تم لو حق نکاح کرنا میرا جی رپورٹ ہو اب یہ کے میری اپنی گڈی ہے ڈرائیور بھی ہے اچھا وہ کے جیسے لال بتی جلتی اچھا اگر آپ کی گڈی ہے تو آپ ایسا کریں کہ روز میرے پاس ایک چکر لگایا کرے کو کو وہ یہ کرنے کرو اور اور کے تو گاڑی میں کرنا ہینڈل بڑا نازک سامان تمہاری ہمراہ میرے بچے چکر دینے آیا اس کی ٹکور ہونی چاہیے جناب ٹکور تو میں کروں گا شریفوں کے گھر بیٹھتے شادی کرے گا الر جناب میری بات سنیں میں حقیقت آ سکتے بکواس کرنے کی کوشش کی نا تو بتیس بتیس سال نکال کے رکھ دوں گا आप गलत समझ रहे हैं जी मेरी उसकी मंगनी हुई थी मंगनी हुई थी निकाहत नहीं हुआ था ना आप बेशक लड़की को बुलाकर पूछ ले जी बकवासियों को शादी करना चाहती है जी शादी कर ऐसे नहीं मानेगा तुम ऐसे बकवास बंद कर नहीं छोड़ोगे अभी भेजोगे ना तुम्हें ड्राइंग रूम सुबह तक बन जाएगा तुम्हारा ज्यादा बकवास की थपड़ मारे जनाब आप ऐसा करे मेरा रुपया मुझे दिलवा اچھا آپ بھیج دیجئے ہے جناب اگر یہ غلط ہوا تو اگر یہ نکلا نا غلط تو بن جائے گی تمہاری مجھے مزدور ہے جی روپیہ کتنا تھا نو لاکھ بیس ہزار جی ادار دیا تھا میں نے نو اتنا روپیہ آیا کہاں سے زمین بیچی تھی جی ٹیکس دیا تھا جی جناب دیا تھا جی کوئی رسید پتر ہے تمہارے پاس ثبوت ہی تو نہیں ہے جی میرے پاس سبوت نہیں ہے تمہارے پاس لگاتے ہو الزام نہیں جی میں بالکل درست کہہ رہا ہوں حقیقت میں جانتا ہوں میں نے بہت سارے کیس دیکھے سب یہی کہتے بابا جی سب میرے سر کھا رہے ہیں ان کی حاضری بات سربی نہ کریں آپ کسا بتائیں کیا جی یہ بابا جی کو بوٹے وارے دھولا بننے کے شوق چرا جی تو جب تم بکواس چرا کرو اپنی بابا جی دیکھو جی دو لاکھ روپیہ بھی دے دیا گڈی بھی خرید لی کوٹھی بھی بھی لے لی منگنی بھی ہو گئی اب مکرد ہے منگنی کس کی منگنی کس کے ساتھ ہے وہ جی اپنی اپنے نصیر صاحب کی بیٹی اور کون نصیر صاحب نصیر صاحب کون نہ اتنے روپیہ خرچ کر دیا پانچ روپیہ اپنی دوائی پر خرچ نہیں کر سکتے آپ زندگی کو عذاب نہ بنا معافی مانگ لے تو بھی یہی کہہ رہی ہے کیوں معافی مانگوں اور کس سے ماں سے ماں. مت کہ اسے ماں نہ وہ ماں ہے اور نہ تو بہن تیرا بھی تو کوئی نہیں ہے یہاں پہ کس آس میں جیتی ہے کہاں جاؤ واپسی کا راستہ کدھر ٹائم ہے اس سے پہلے کہ وہ تجھے توڑ پھوڑ دے تو یہاں سے نکل جا ٹوٹ تو چکی ہوں کر. کر. یہاں سے چلی جا جا چلی جا چلی جا آہ. یہی ٹھیک ہے کوئی آ رہا ہے یہی نتیجہ ہوتا ہے بےفور سے نکلنے کا کب سے ان کے پاس تین برس سے تین برس تین برس سے یہی کچھ ہو رہا ہے اس شہر میں جافر حسین بڑے پیچیدہ لوگ ہیں سر نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے <tippt> پولیس کی نظر تو دیوار کے پیچھے دیکھ سکتی جافر حسین زمین کے نیچے تک جا سکتی ہیں پھر کیوں تھوڑی بہت چار مین کی تھینک کیسے کیس بھی قتل کر دیں گے قتل کرنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کاگی لڑکی اور کون ہے ان کے پاس رومانہ ہے ایسی گھبراہٹ ڈال رہی ہے سر میں دیکھ لوں گا ہم زرا بڑے بڑے لوگوں کو ذرا دیکھ کر ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے نہیں جعفر حسین مجرم مجرم ہوتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ستا سب کی برابر ہے وقت کی بات تمہارے ہاتھ میں جعفر حسین اپنی عزت اور ان کی زندگی دونوں دونوں بچا سکتے ہو تو یہ ایک لڑکی نہیں ہے جعفر حسین ایک سمبل ہے ایک علامت ہے اِعتیاءر ہے ہماری غیرت کا دیکھو جعفر اس ننگے سر کو دوپٹہ چاہیے دوپٹہ اور تمہارے لئے عزت بچانا کوئی مشکل نہیں ہے تم تو دیکھو نئی ہماری کوئی بیٹی نہیں مگر مجھے کسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ لڑکی مجھے اپنے بیٹیوں سے زیادہ لگی اور وہ بیگم نصیر انتہائی کمی اور لالچی عورت ہے سمجھی تم گالی دے رہے ہے مجبوری تھی کتنی بھی مجبوری ہو گھر جیسی پروٹیکشن کہاں ملتی گھر ہوتا تو کچھ <coughs> بھی نہیں تھا تھا بلی بلی پلی زیادہ پھلا کے بیٹھ تیرے مرنے والے کو مربے نہیں چھوڑ گئے تھے بارہ کلے ساری اور بارہ قلعہ تیری بارہ جماعتوں پر لگ گئے حساب کر لے ذرا بیٹی بھی کہتی ہے اور حساب بھی کرتی ہے ماں تی کا حساب پیو پتر کا حساب یہی ہی دنیا داری ہے تو پھر کر لے حساب نہ تیرے پلے ہے کچھ دے گئے کو کر لے حساب میں نوکری کر لوں گی کمال ہوں گی پائی پائی اتار دوں گی تمہاری دیکھا دیکھا اس کی گٹھ لمبی زبان نوکری کرے گی عزت رولے گی یہ حساب کرتے عزت نہیں رولتی تیری نوکری کرے تیرے دشمن تو تو راج کرے گی راج. سو رابدی صبح سے شام تک گوڑی پکاتا بھی کلم کل چار بیٹیاں بہ آ ہے اور دو بیٹے اپنا الگ تھلگی تیرے نام سونا اتنا کہ گلڑی بان کے اٹھا تو اٹھالے لے پہن سکے گی اور وہ جیے گا بھی کتنے برس مرنے کے بعد سب کچھ تیرا ہوئے گا مجھے اور پڑھنا ہے اور کیا جماعتیں پڑھنا ہے <سؤال> <positivx> <us> تو پڑھ چکی ہے اب کون میں لگ جانا ہے صاف بات ہے مجھے نہیں کرنا کے سو نہ کر دوں گی تجھے اوپر سے بکواس کی جاتی ہے مجھے نہیں کرنا بیا تجھے کیوں نہیں کرنا کچھ بھی کہ لے چاچی بس مجھے نہیں کرنا ये छापा ही उठ गया अब क्या होगा मर्दों जैसी बात कर मर्दों जैसी तेरी जिंदगी सुख से गुजरेगी मैं नहीं खा जाऊंगी मुरब्बे बाब ना बोल बता मुझको तो फिर प्यार से बात कर प्यार से دار العمان جانا ہے جی دار العمان آؤ میرے ساتھ آؤ بیٹی اسے دار العلمان ہی سمجھو بیان ہو گیا ہو گیا اس نے خود عدالت میں کہا کہ یہ میرے ساتھ رہے گی اب تمہارا نام حمیدہ نہیں رومانا ہے کتنی لڑکیوں کو اجاڑ چکی ہو کتنی لڑکیوں کو بیا اس طرح بولو بولو بولو یہ تمہارت نہیں ہو کلنک ہوسوئی ہو جیسے سر چلو چلو چلو سر جن کے ساتھ یہ جانا چاہیں ان بھالی کو کیا بتا کہ کون انسان ہے کون بھیڑیا را تو اپنے منگیتر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس نے انور کا کہا ہے عدالت میں پیش کرو بیان تو لازمی چلو بیٹم یہ کیا ہے جب سر یہ میری بیٹیاں سر یہی نہیں کا حق ہے اور یہ نہیں نصیب